У парі Нью Йорк Рейнджерс Спецбург Пінгвінс фаворитом в принципі, я б назвав пінгвінів. Це пов'язане саме з дуже сильним нападом команди із Спецбурга, де представлені такі хокеїсти, як Сідні Кросби, як Євгеній Малкін, ну і решта дуже класних майстрів, які, в принципі, можуть вирішити долю цієї серії. Але є серйозний мінус у пінгвінів – це голкіпер. Марк Андре Флорі грає останнім часом дуже нестабільно. І навпаки, його візові Хенрік Лункіст щороку показує в принципі і у плей оф і у регулярному чемпіонаті досить стабільну гру високого рівня. Тому от в цій серії багато що можуть вирішити саме е, воротарі. Якщо Хенрі Клункіс почне тягнути е, Рейнджерс у цій серії, і якщо не прокинеться Кросбі, який фактично не закидає, от у першому раунді плей оф не закидав, е, тоді, можливо, десь вирівнюються шанси, і я б їх вже оцінював з урахуванням цих чинників як 50 на 50.